السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معنا اليوم لاند كروزر برادو 2022 بالاصدار الخاص اصدار 70 عام وفئه ميدنايت اديشن والفئه العاديه وارد بازره برادو 2022 اصدار 70 عام بمحرك بنزين 4000 سي سي في 6 بقوه 271 حصان وعزم 381 نيوتن واجهه السياره بشبك فضي وانوار ال اي دي وغسيل انوار والصدام بكتم مميز بنفس لون السيارة وباللون الأسود الجنوط ألمانيوم مقاس 19 إنش المرايا بإشارات الليدي وطي تلقائي عند فتح الباب خط جانبي وكروم تحت الأبواب وأعمدة العفش باللون الأسود الخلفية بجناح وأنوار الليدي مع الإشارات وبكاميرا خلفية الدخول للسيارة ذكي بلمس المقابض لباب السائق والراكب الأمامي الباب مكسي بالجلد والنوافذ كلها اوتو المقاعد جلد وكهربائية وباللون خاص بإصدار السبعين عام غسيل الأنوار والتحكم بالمرايا وطيها المقود جلد وبتحكم بالنظام الصوتي والبلوتوث ومثبت سرعة وهذا شكل الطبلون الشاشة تدعم البلوتوث وابل كاربلاي واندرويد اوتو وتعرض الكاميرا الخلفية المكيف أوتو بمناخين منفصلين للسائق والراكب. التشغيل بضغطة زر. التحويل من الدبل الخفيف إلى الثقيل. ديفلوك وسطي مانع الانزلاق. وسكند ستارت البيد بالجير الثاني. ونظام المساعدة في المنحدرات. الجير أوتوماتيك بست سرعات. منفذ يو اس بي و 12 فولت وثلاجة. وكل الفئات بفتحة سقف. وهذا الصف الخلفي بتكايه وبتحكم بالتكييف الخلفي ومنفذين USB للشحن وهذا طربال هديه مجانيه من البحرين للسيارات استهلاك البنزين تمشيك 10.1 كيلومتر باللتر الواحد وهذا 2021 ميدنايت اديشن تمتاز بجنوط 18 انش وكروم وتكحيلات باللون الاسود والداخليه بمقاعد جلد وكهربائيه وهذا فئه الاربعه سلندر بمقاعد قماش ويدوية والتشغيل يدوي بالمفتاح السيارات متواجدة في البحرين للسيارات والسعر والعنوان وارقام التواصل في وصف الفيديو لا تنسى الاشتراك ودعمنا بلايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته